هيا يقوم مشهدها قد لاح حوابا متي يا عزولي محبوبي سكن الوجدان صنف للراح واسقيني خمرا ممزوج وأدر للصرف الصرف بأعلاها إني نشوان لا خمر الغي يا خلي بل ذاك عتيق مختار الذات ساقيها من دن دنان ادم من قبل شاهدها وتلقمتا بعصاه العزم لا صبر اضحى والهان نوح كم نال يوم الشم شم شمال الروح بدثور الذات محمولا فوق الطوفان دارت في النار لخليل بردا وسلام فتناهى البين شاهدها وضح البرهان داود اب لها شكرا في البيد هيام مفصاح منها بدا فهم ملك سليمان موسى ذو العزم لشذاها عجل ميقات مدياً لورود حلماها نزل الرحمن زنوني نال بها وصلاً في بطن الحوت ظلمات الغيب وسبحات فيها سكران وشعيب فوق مواردها شيخ معروف وثماني تم إلى عشرة فحصى أمران السجن أحب إلى يوسف كيفيه تدار غيبات الكيد لمكن القمصان مريم يا قوم بربوتها شربتها معين هزت بالراح لنخلتها قرت أعيان عيسى إنجيل جلا منها نورا مشهود عالسطح شخوصا تواقا دوما زمان طه المختار هو الساقي وهو الندمان في ارض البدء يروقها دن القران شربوها الصحب وقد هاموا من راح عطاء زعموا بالعزم لساحتها فوق الاكوان